Akcija! Kako sem jo poteglala? Učudno. Ne. Tole situacijo bo treba pa takoj popraviti. Jaz sem Ana in dobrodošli v moji gudah kuda kuhni. Tale Lubi koktejl bo to poletje vaš najboljši prijatelj. Poleti se je treba držati dveh načel Osvežujoče in da je hiter fertik. Za Lubi koktejl seveda velja oboje. Zdaj pa si pogledajte samo še seznam sestavin, ki jih potrebujete. In zakaj se bo reče Lubi koktejl? Ja, bravo, glavna sestavina je lubenica Invalidlo imajo celo takšno brez pešk. 400 gramov lubenice in eno banano najprej narežemo na koščke, potem pa koščke čez noč pustimo v zmrzovanju. To tu je bilo lahko, naprej bo pa otroče lahko. Potrebujemo samo blender in vse sestavine preprosto zmiksamo. To pomeni 400 gramov zamrznjene lubenice, Koščke zamrznjene banane, dve žlici cvetličnega medu, sok polovice limone, en deciliter mandljevega napitka in še en deciliter lidlove naše nam paše vode. Poletje je, zato ne bo zapte pit dovolj vode. Zdaj, ko imamo glavno zmes, jo samo nalijemo kozarčke. Lahko uporabite najbolj navadne, če imate pa kakšne take, ki jih za posebno priložnost, potem je pa to ta priložnost, da jo vzamete iz vitrine. Neki še manjka. Seveda, da manjka. Lubija je treba še ukrasiti. Jaz bom recimo dodala kepico sladoleda. V Lidlovih zmrzovanjikih je izbire res velik. Za finish pa še nekaj lističev metek. evo problem rešen poletje se lahko nadaljuje mi pa se vidimo naslednji mesec ciao